Здравейте! Стартираме гаражното видео от моите три квадрата, които успях да извоювам от жена си. Не се смейте, знам, че ви имате по-малко. Сега сериозно. Утре с двамата админи на лайт групата, Аделин и Ванил, ще ходим за костур. Къде? Не знам, не ми е от любимите риби, но ще се пробвам да хвана някой. Ако ми доскуча от прозрачни костурчета, със сигурност ще потърся штуки или кефали. Ето какво съм подготвил за утре. Търгнем от най-лайтърските изпълнения. Силиконите. Малко фиш, малко сакура, малко пауъртейли някой друг вайб и общо взето това е. А, и по ако случайно излезнат да се хранят на повърхността, което се случи минали излезд, между другото, който беше онзи ден. За него друг път видео няма. Така, и междинната котия, която е за всичко. Ето. Воблерчета от 3 до 12 см, като има блесни, клатошки, варчета, дъркове и тъна а, и някои кленски. Като един е от любимците на Иван Тодоров вълшебното чуби. Така, ето тук, както се казва, за голямата игра. The big game. Штука и модерен костур. Вътре има всякакви изрочетини, които нямат нищо общо с лайт. Е тия костурчета, които ще ловим утре. Това, това ни е таргет. Чао за сега. Ако ви е харесало, лайкнете, ширнете и се абонирайте. Дори да не хванем нищо, пак го направете! Чао! време за любов Слънчево Приятно Само. Дойде, дойде на време Да разбрахме се 5 и половина Дойде 7 и половина Което е на време Ще фанеме вечерното колбар Е, фанахме няколко трофея да, На Красно село удари джак потъл силно фанат, 2-3 кг закуска, дъно така се получи и с ривът. Значи много е важно сутрин да се назакусва човек добре, иначе не му ива повър. Да, и да не се блъсне, да, се... да не се блъсне, още е по-важно. А Ванио, Ванио проспа всичко, но то е дърт, няма как да очакваме, Друго, друго чак си, така е, че предадени. Кот такова. Кот такова. Ние ще фанем нещо и ще го попратим снимка и ще дотърчи. той. Надяваме се. Надяваме се, да. Честит първи сняг. Бърник му е алпите. Бърник ми е, алпите на мен. ето как кълве силикона с си фърлива рибка на дъно. Оставяте го на дъното и той си върши работата. Тестваме ги вертикално от високо, понеже от брега нещо поспряха. И костури е имало и лястовици е имало.